Já, gónda, einu verðið hjáttalega velkomin í Jólaföndurshotn Yfirhúsi. En í dag ætlum við að gera trölladeiks kertastjaka og ég er að hugsa þetta fyrir hennar systir mína. Best var með að blauta putta. En nú ætlum við að skreita. Svo má bara í rauninni klína þessu bara áæns. Nú ætlum við að skreita þetta með duskum. Og mun bara sleikja, sleikja, sleikja, sleikja. Snerta, snerta, tilla, tilla og nú er ég að sjá að ég er með líka lím hérna og seta bara aðeins að því svo ætlir að taka hérna smjó því krakka þetta eru jólin og svo er þetta bara eins og segi, tilla Vá wow. En þanna að kjæftast eitthva mín Takk fyrir áhorfið Ég hef defa rúsa og gleli jól Veistu ekkert hvað þú átt að gefa? Gefðu gjafir sem bjarga lífi barna Sannar gjafir UNICEF sannargjafir.is